מה המצאה ביוטיוב? למי של מכיר אותי עדיין, זה השם שלי, ואני קיבלתי את תגובה הזאת מ-30 דקות מהצילום של הסרטון הזה. תעשה עליי שיר. מי שלא יודע, עושה תילום זמן שיר שקוראים לו תוכס, באחד מהלייבים יתאמר כתב לי את המילים, אני אלחמתי את זה, ואמרתי שמאליב הגיע לסמיילייקים לפחות, אז אני אעשה הפקה מלאה של השיר. וקורא עכשיו, בקשה אני אעשה אליו שיר. אז יש לי הצעה בשבילכם, אם אתם רוצים כמובן, אם אתם לא רוצים, בכל זאת, של איזה שיר שאתם רוצים, מילים שלכם, כמובן מקוי, לא לקחת מוכרות אחרים, ואני אלחים זה. כל תגובה שתגיע ל-20 לייקים, אני אלחים אותה ואני להפקה מלאה של השיר. <laughs> <laughs> אז מקרים, אתם רוצים, בואו משהו כיפי. ולפני משהו שאני רוצה לכם, פשוט דברים שקורים בלייבים, וחבל לי שיפספסו זה, אז בואו בוא נעשה משהו חדש ברוס, משהו חדש חשבתי לקרוא לזה מים רביו, אבל זה שמע לי, אתה מדעי זה? אז בואו נקרא לזה עידוב רביו. לא זה מצחק את זה, אני לא יודע. עידוב, פאה, is this פיצול אישיות? בואו נעשה... אני רוצה להעביר משהו חד זה בן אחר לגמרי, יש את עידוב, שזה אותי, ויש את עידובית. זה שעידובית מאוד דומה לי, זה לא מה שזה פיצול אישיות, זה לא אותו בן שפשוט וקורא בשם אחר. זה לא זה לא זה לא נכון. וכן, גם אני רוצה להוסיף שאנחנו שני אנשים שונים, שונים לגמרי. אני לא יודעת לנגן בגיטרה, ידוב כן יודע לנגן בגיטרה, תבינים? אני במקרת שלבשתי קמו, אני במזבטלפו ודיברתי, אני דומה לידוב, אז זה לא מר שאני ידוב מפאה. כי לו בוא בוא נסת דרים בפורפורציות. ואם ידובית אמרה את זה אז יודעת מה היא אומרת. בסדר? סגנו את זה, אני לא ידובית. אוקיי? יא חותי, תתמנדדו עם זה. תנגן סארסטראק. כן כן כן! לנגן סולמות מהר רצח בשביל לא רואות שאתה מנגן ממש טוב. זה לא הסיבהasanarring של נגן סולמות מהר רצח, אני rel celebrating אני יכול לור Evolution Eternal insane, אני לא צריך לנגן מהר בשביל להר טוב. שאני טוב! כן זה הסיבה. אז כמו שאפשר לראות, יש לכם קטן אתם מאמינים בדת! אם יש לכם גדול אתם לא מאמינים אם אתם מאמינים מפלסת הפסטה המופפת, אתם מעבר <laughs> לכל איכולת אנשית. אבל אם אתם מאמינים בPython של שחף, אם אתם מאמינים בפייטון של שחף, תראו איך אתם יכולים להיות כל כך חכמים. שחף שמה. זה התושאה של מי שלומד עצת לך פייטון. בבקשה. <laughs> <laughs> והפופו, שחף שמה. זה מתוך הסרטון הראשון שאני uh, התנצלתי. Uh, ובואו נראה מה, מה, מה, מה כתבו בתיאור של הסרטון. אוקיי, טוב, טופ-10 אנים ביטריילס. אוקיי, בין שני שישים ושתיים וחצי יש לנו לייבים ושמונה ומה זה, אמרו עוד. סבבה. סבבה, אמרי. זה סבבה. אחד אחד לך, בסדר, אתה הטרייסר, אין שום בעיה. חכה, חכה, חכה. יום יבוא, לא, פשוט יבוא. אוקיי, וזה, וזה אחד שאני ממש שואר. עידוב. עידוב קובה. עדומה פיצול אית שויות וקוראו לעצמה אידועית, או-מיי-גאד! האמת היא זה ממש טוב. או-פאק, אני צריך לתת את ציונים. ברח לי מהראש, אני צריך לתת את איזה ציונים. אז למים הזה אני נותן... מה המצב יוטיוב למי שלא מכיר אותי שמי עדוב שי ו... מי שלא את זה, פשוט טוב. Uh, טוב זה, זה מה שיש בלייב, אם אגב שאתם פספסים uh, כל המימס שאתם ראיתם עכשיו, שיחים לעומרי נצר סמה תודה רבה, אומרי, על המימס, ותעשהו עוד כאלה. אם אהבתם את הסרטון הזה, אגב, תעשו לייק, ואני אעשה עוד כאלה, והנחה שמה, יתרח לעשות עוד מימס. אני שתנורא אהבתם אותם, אני מקווה שגם אהבתם אותם. אז נחזור לנושא הראשון שלנו. אם את רוצים שנעשה שיר מפרקה מלאה, תקשבו פשוט מילים בתגובות של הסרטון הזה, וכל תגובה שתעבור את ה-20 גם מפרקה מלאה של אותו שיר. נראה לי מתי שיאמ אז uh, בקול תודה רבה לכולם, תודה רבה לחה שחקה פל לפייתון, במשוחח אני נתקחח, תודה רבה לחה אמרי ניצer, ותודה רבה לקובי גי גי. ואקמר עכשיו שהנשיאים אתם מוצאים לתקשר לפנישפחה שלנו, תקחו מי חוסר הקפטור אדום, תחדית הסרטון זה, מה נלחמ אמך? אל פה אמונ, אול חוסר על אחת התנוש שקופצת כאן לנגדי, אני אדוב, shy, אבובה, מיטבבר, ואנחנו נתרב